ياسميني قرملنا عنو عظيم ياسميني قرملنا عنو عظيم شوفات الفرح عمك اللي صرنا دي درجه مدح تراحي يا محمد شو عندي يا معي بالمصل العامه والخاصه محمد يا حفيد الجود والكف الزهيد امامك الفطع لشال وثقال يا حفيد الجود والكف الزهيد عمامك الفطع لشال وثقال قلب مجيد نحمدك يا ربنا يا ذا الجلال، جيت مثل الغيث بالنور الجديد، جابك الله واحمده في كل حال، يا سمي قرن لنا عنو عضيد، عمك اللي عمي من صناديد الرياض يا محمد شوفتك عندي يوم عيد، نحمد الله في عطاياه الجزال، يا ولد حمد بهدته يصيد، صامنا في رقبته مثل الجبال مدح تراحيب تقاعد تكريم ترقية